Zelako ondo eta ingertzu zendidu ginen oin urtebete hemen tren geltu kizarreko lurretan egin bierrekoaz zeiritzi ginen galdetu euskunien udalak bere berbiebet beteta. urtietako arazo bat zana, arazo historiko bat zan eta ordura arte ez euskun galdetu. Eta durengon argi eta garbi esan ginen guk eskinule gure post horre hundirik pelotaso urbanistikorik esginule inondik inora gure. Orain udalak jaularitzaz, akordio bat lortu dau, pelotaso urbanistiko esana proiektu soziala berdie izen daiteen eta udalak barrirobe herri sentzun gure dau, jakin gure dau, akordi horri ondo deritzeun. Beraz, iger bezala posik indertzu emon daigun gure eritzize eta postkatu.